اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ بات کہہ گئے کہ جو آج دنیا دیکھ رہی ہے جو آج جس کا ادراک ہم پاکستانی بھی کر رہے ہیں اور نہ صرف پاکستانی کر رہے ہیں بلکہ اہل عالم کر رہے ہیں اور یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب یہ خوبصورت مسجد جہاں سے اللہ اکبر کے اذان دن میں پانچ وقت بلند ہوتی ہے اور یہ خوبصورت وادی جہاں سے اللہ تعالیٰ جہاں کے شاہینوں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لینے والا ہے کہ دنیا دیکھے گی کہ مشرق سے ابھرنے والے کالے جھنڈے حتیٰ تنصب الیا جا کر یروشلم میں نصب ہو جائیں گے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم برپا رکھا جا رہا ہے چاہے وہ یمن ہو شام ہو عراق ہو لیبیا ہو آ, برما ہو یا دنیا میں کسی بھی کونے پر ہو انشاءاللہ اللہ وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ سب کے سب جو ظلم و ستم ہیں ان کا ان کا ان کا حساب چکتا کر دیا جائے گا الحمد جو حق کا یہ پیغام ہے اور مشرق سے اللہ کے دین کے دوبارہ ابھر کر پوری دنیا کے اوپر چھا جانے کا جو حق کا پیغام ہے جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں جا بجا ملتا ہے یہ نہ صرف ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں نہ صرف پاکستانی اس کو پہچان رہے ہیں بلکہ اللہ کے فضل سے دنیا بھر کے لوگوں نے اس پیغام کو لبیک لب کہا ہے اور دنیا بھر کے لوگ اس چیز کے انتظار میں تھے کہ جو ہی انہیں وہ روشنی کے کرن مشرق سے ابھرتا ہوا وہ نور نظر آیا ہے آ, وہ لپک لپک کے الحمدللہ پاکستان آنے لگے ہیں اور ہم سے بھی مل رہے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں اور ان کو آ کر اپریشیٹ کر رہے ہیں کے نکل کے صحرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کچھ سیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا کہ وہ اس ایشین ٹائیگر وہ اس ورلڈ انٹرنیشنل سپر پاور جو فیوچر میں بننے والی ہے پاکستان اس کو اس کا انتظار کب سے کر رہے تھے تمام کی تمام امت مسلمہ کب سے پاکستان کے راہ تک رہی تھی کہ اے مشرق کے شہروں کب اٹھو گے اور ہم تمہارے اس اذان کے اوپر لبیک کہیں گے الحمد وہ وقت آتا جا رہا ہے اہل دنیا اور اہل امت مسلمہ پاکستان آ رہے ہیں پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہونے کا وقت آ گیا ہے آ پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز انڈونیشیا سے اور دنیا کے دوسرے ممالک سے آتے رہے ہیں اس وقت بھی ملیشیا سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اور اس میں مختلف لوگ ہیں جہاں فرام ٹائم ٹو ٹائم ہمارے چینل پہ ان کے ساتھ ہماری گفتگو دیکھتے رہیں گے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں برادر عبدالسلام سلام. یہ ملیشیا میں ہیز ورکنگ پروفیشنل تو ان تک بات پہنچی ہے اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کب سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان ابھرے اور ہم جائیں اور پاکستان کا ساتھ دیں اور دنیا کے اوپر اسلام اپنی مسلمان جو ہیں وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت حاصل کریں سو بردر عبدالسلام ہاؤز یور ایکسپیریئنس ان پاکستان لائک یو مسٹ ہیو سین دس فیصل مسجد دس بیوٹیفل ویلی اینڈ ایوری تھنگ ان فکچرز اونلی اینڈ ناؤ یو آر ہیئر سینگ ایوری تھنگ لائف سو ہاؤ از یور ایکسپیرینس ان پاکستان اباؤٹ اسلام آباد Mashallah, Alhamdulillah I can see here I see the mosque behind me There's a We call it a Faisal <laughs> Faisal Masjid, yeah. Faisal mosque, Masjid yes, eh? yeah. Very nice And then the surrounding area With the mountain behind it, valley And It's uh, awesome, man it's very <laughs> Wonderful, wonderful view And a, a unique mosque Very nice Then I see the people around here all calm and uh like a uh, friend friendly very friendly people around here when i meet them then they are already say assalamualaikum even they don't know us <laughs> yeah. then you're all interested to uh say salam mashallah very kind of people here oh very nice okay. Uh, okay so uh how do you think uh like let me first of all uh, ask um, why are you here in Pakistan how do you think the future of Pakistan and how Muslimman especially Malaysian people how do they see Pakistan like what is their expectations what is their view of uh, Pakistan in their eyes I think Pakistan is uh, going to be going to be a bigger Muslim country in the future this is a central of Muslim country in the future for uh, my opinion because as uh, you see oh uh, percentage around لٹ آف نانسلیم دین لیو ٹوگیدرس یو دزنس for Uh, for the muslims all over the world. So yes. how do the muslims of? Excuse okay. me. Uh, so how do the muslims of malaysia see pakistan? Like what's their view of pakistan? Okay, for the uh, For my opinion for my uh, point of view pakistan is um, uh, Like a most powerful Islam country because there's a nuclear uh, weapon, right? Then um, uh, Pakistan there's a great army right here great great army and this is um, دا لارجسٹ آف دا انڈو نیشن دا لارجسٹ پاپولیشن ان پاکستان پاورفل کنٹری ان ہز build the Islam. city city of islam here there will be lots of technology i think here yeah uh, so. Inshallah. So uh, Jazakallah Brother Abdul Salam coming all the way over here. We are very excited to Thank have you here and may Allah make us together in this world and in hereafter, Inshallah and may Allah Subhanahu Wa Ta'ala make us see the time when Islam will rise from the East inshallah. and uh, the whole world will be so peaceful uh, with the Noor of Islam and Noor of Allah's message. Inshallah. Jazakallah for inshallah. coming. Thank It just feel like feels <laughs> like we know each other forever. <laughs>